برای دیدن ویدیوهای جدید ما، همین الان عضو کانال ما بشید. هیرام ماکسیم یکی از مشهورترین مخترعان امریکایی است که مرگبارترین اختراع بشر به دست او انجام شده است. او که متولد 1882 در امریکا است، سه سالی که در کارگاهی در لندن مشغول به کار بود، مسلسل ماکسیم را اخترا کرد. نکته قابل توجه این است که مسلسل ماکسیم در دوران ابتدایی خود توسط کشورهای اروپایی علیه یک استفاده نشد و فقط برای قتل عام دشمنان به کار گرفته شد. از این رو مسلسل ماکسیم نقش بسزایی در آرامش امپراتوری بریتانیا داشت به طوری که ملکه انگلیس در سال 1900 به ماکسیم لقب شوالیه را داد. در سال 1893 در نوردی که ماتابل نام داشت بیش از 1600 نفر توسط این مسلسل مرگبار کشته شدند. این کشته و کشتار باعث شد رهبران شورشی همگی در یک اقدام عجیب خودکشی کنند. شاید به خاطر همین موضوع هیلاری بلک در کتاب خود می نویسد هرچه رخ دهد ده ما مسلسل ماکسیم را داریم و آنها ندارند. البته هنوز در اینکه که مسلسل ماکسیم بیشترین کشته های انسان را رقم زده است حرف و حدیث های بسیار زیادی است. اما در این این مسلسل جز مرگبارترین اختراعات بشر است شکی نیست، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید با همه این تفاصیل و شناخته شدن به عنوان مردبارترین اختراع بشر ماکسیم بدون شک یکی از بهترین سلاحهایی از کتاب امروز توسط انسان ساخته شده است در سال 1963، یک آزمایشی که روی مسلسل ماکسیم انجام شد در کمال ناباوری بعد از هفت روز شلیک مداوم هیچ نقصی در این مسلسل دیده نشد از این رو تغییرات زیادی روی این مسلسل تا به امروز دیده نمی شود. اما در سالهای متوالی این مسلسل بارها از نو ساخته شده و بهبود یافته است. گفتنی است اگرچه نمونه های جدید بسیار زیادی از این مسلسل ساخته شده است، بیشک هیچ کدام از آنها نتوانستند در شلیک با مسلسل ماکسیم رقابت کنند. امید بارم اگه این دشتگذار لذت بارده باشید. یا اگر ایده های اگه برای برنامه های افتایی ما دارید برای ایما کامنط بارنید. سبسکرائب یاد اتون را. مچنگ.